Jogging Jogging Exclusive On New Mix Empat purnama bulan pertama dikemas Lahirnya seorang cahaya bernama Kovkian Nemas Sempurna tiap sifat Seribu satu nikmat Tuhan Keluhan dia simpan Takdir sudah tentukan Guys, Guys, sampai lupa bila petang Baik tapis manis tanah anaknya bimbang Sedih, letih, tak pernah pun terlihat Bercucuran jua air bila mata teringat Tolong lihat kamis mama kala lopong Masuk air mata, berjalan tepi lorong Tak ada apa yang ku mau selain senyum Ketanung wahai ratu maaf jika kafan ku dulu yang sarung benar ku tak banyak harta Walau secekat semak paki yang tinggal cuma sisa segera selak-selak notalah manjar ini sepi dalam lena, kenakanlah namaku dalam doamu agar terima. Waktu kita kecil nakal macam orang mudaan, ibu ayah sabar tetap sayang dan bertahan. Bilang ke sekolah tapi sebenarnya bukan rupanya. Lepak sisi bersama kawan kawan, bila sekarang dah dewasa cakap mereka kamu lawan. Cuba kamu ingat balik siapa suap waktu makan. Sa kecil di pelukan bila lukas bertangis, jadi tolong ingat tu sebelum nafas dihentikan sayang Sebab mahu diri kita supaya bertambah matang Selalu berkeringat kerja keras lebih masa Untuk siapa ayah buat semua itu untuk kita Ibu dalam lembut pendam sejuta rahsia Tidak kisah penat sakit dia tetap berusaha Berkorban tenaga serta sakit melahirkan Jadi Kasih sayang tidak nokta ikhlas kasih diberikan Jadi lirik untuk tergurut bersama-sama-sama -sama Kita tafsir mana baik untuk kita Sebab kita masih muda tapi dunia makin tua Sekarang masa tuk berubah bukan sibuk kecer nama Aku tahu tak sempurna untuk bagi kata-kata Aku juga manusia tak terlepas dari salah Aku buat lirik ini bukan hanya tuk generasi Cuma buat lirik isi teguran diri sendiri Apa kabar kamu saya Irna Tuan Hati-hati jaga-jaga kadang ada gimbaran Apa juga kabar kamu saya Manki Bina balu hati-hati jaga-jaga Kadang boleh jadi Goku Jadi sampai sini gabungan kami berdua Aura bawa bayu kami saji tu semua Maaf kalau wadah tersilap berkata-kata kami Udur diri dulu salam sayang tu semua